السلام علیکم پہلے تو میں ایک کریکشن چاہوں گا یہ کتاب جو ہم فالو کر رہے ہیں آئی او ٹی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فار میٹرک ٹیک گریڈ نائن کے طلبہ کے لیے یہ ایک نوجوان ریسرچر اور لیکچر نے لکھی ہے میں نے غلطی سے ان کا نام محمد جمیل بولا تھا اور غالباً لکھا بھی محمد جمیل ہے اس میں ویڈیو میں ریکارڈ پہ تو یہ کریکشن میں چاہتا ہوں اس لیے کہ ان کا نام محمد عمیر ہے پتہ نہیں ہے کیسے ہو گیا لیکن بار آپ درست سمجھیں اور درست کریں اس کو میں کوشش کروں گا کہ پہلے جو ایک ویڈیو دو ریکارڈ ہوئے ہیں اس میں ان کا نام میں کریکٹ کر سکوں ہمارے جو وہ ہیں یہ شروع کے جو پورشنز تھے ان کے بارے میں میں نے دو ویڈیوز ریکارڈ کیے تھے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو ضرور وہ دیکھیں پہلے جو جو ہم آگے جائیں گے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا لیکن گزشتہ سبسطہ جس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے ویڈیوز ہیں وہ ضروری ہے دیکھنا تاکہ ہم آگے جا سکیں یہ جو چیپٹر ون ہے اس کا جو جس آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے امپارٹنس آف آئی او ٹی جو آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے انہوں نے دو مین چیزیں مینشن کی ہے کتاب میں ایک ہوم آٹومیشن اور دوسرا ویریبلس ہوم آٹومیشن میں وہ اپلیکیشنز آتی ہیں جس میں کہ آپ سینسر استعمال کرتے ہیں اور گھر کی جو استعمال کی چیزیں ہیں مثلاً فین ہے ریفریجریٹر ہے ایئر کنڈیشنر ہے ہیٹر ہے لائٹس ہیں واٹر پمپ ہے واشنگ مشین ہے ڈورز اور گیٹس وغیرہ ہیں سی سی ٹی وی کے کیمرے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی برڈز ہیں جو کہ ان کو آپ وقت پہ کھانا دینا چاہیں اور پانی پلانا چاہیں اور پیٹ ہے جو آپ کو فیٹ کرنا چاہیں آپ ان کو تو ان سب کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ڈیوائسز موجود ہیں سینسرز بھی موجود ہیں اور یہ اپلیکیشن جو ہے نا ہوم آٹومیشن کے ڈومین میں آتے ہیں اور یہ سب آئی او ٹی کی اپلیکیشنس کہلاتی ہیں اس کے بعد ایک بہت ہی اچھی چیز انہوں نے مینشن کی ہے وہ ویریبلس کے بارے میں ہے ویریبلس وہ چیز ہوتی ہیں جو آپ پہنتے ہیں مثلاً آپ نے گھڑی پہنی ہے وہ اسمارٹ واچ ہے اور اس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہے جو کہ آئی او ٹی سے منسلک ہیں یا آپ نے ایک انگوٹی پہنی ہے سمارٹ رنگ ہے اور اس انگوٹی میں یہ سمجھیں کہ اس کو کہتے ہیں این ایف سی نیئر فیلڈ کمیونیکیشن ڈیوائس یعنی وہ انیبلڈ ہے جو کہ تھوڑے فاصلے سے کام کرتے ہیں زیادہ دور تک وہ اس کی رسائی نہیں ہوگی لیکن یہ انگوٹی میں ایسے پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ اپنے دروازے کے قریب جائیں اور آپ کے دروازے کے اوپر لاکھ جو ہے نا وہ آئی او ٹی والا لاکھ ہو تو وہ کھل جائے گا پہچان لے گا کہ آپ نے یہ انگوٹی پہنی ہے تو اس سے وہ جو ہے نا دروازہ آپ کا کھل جائے گا یا آپ موبائل پہ کوئی نمبر ڈائل کرنا چاہیں یا آپ جو نا کوئی اور کام ایسا کرنا چاہیں جو کہ آپ نے وہ چیز پہنی ہے انگوٹی پہنی ہے اور آپ کی انگوٹی جو ہی قریب جائے گی تو وہ کام ہو جائے گا یہ اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کی جو بیٹری ہے وہ بہت لمبے عرصے تک چلتی ہے اس میں کوئی ڈسپلے نہیں ہوتا ہے کوئی ریڈنگ وغیرہ نہیں کرتے ہیں آپ وہ آپ اپنے موبائل سے یا اپنے ڈیوائس سے کریں گے اس میں صرف بس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ جو انسٹرکشنز آپ نے اس میں کوڈ کی ہیں اس کے مطابق سے یہ کام کر لیں تو یہ ویئریبل مختلف قسم کے ہوتے ہیں انہوں نے انگوٹی کا بھی وہ دیا ہوا ہے لیکن میڈیکل کے پروفیشن میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کچھ ویریبلز ایسے ہیں جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی وہ کر سکتے ہیں اٹیک کر سکتے ہیں اور جسٹ سینس کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل کے اوپر جو ہے نا اگر آپ کی جے میں پڑا ہے تو آپ کو بتا دے گا یا دوسرے جو ہے نا اس قسم کے ڈیوائسز ہیں جو کہ میڈیکل کے اس میں شعبے میں استعمال ہوتے ہیں یہ سب جو ہے نا یہ سلسلہ آگے جا کر کے سمجھ میں آ جائے گا جب ہم ایکچولی کوئی ڈیوائسیز نا اس طرح کے استعمال کریں گے اور پریکٹیکل لیبس میں کام کریں گے چیپٹر ون کا جو سیکشن ون پوائنٹ ٹو ہے وہ اسکوپ آف آئی او ٹی کے بارے میں ہے اسکوپ کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ کار آئی او ٹی کا کہاں کہاں تک ہے آ, بہت اچھا ایک ڈائگرام دیا ہوا ہے آ, اس میں آ, اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو یہاں پہ ایگریکلچر نظر آئے گا ایگریکلچر کی جو فیلڈ ہے آ, اس میں آئی او ٹی کی بہت زیادہ آ, اپلیکیشنز ہوتی ہیں آ, اور ہمارا ملک چونکہ ایگریکلچر ملک ہے تو اس پہ آ, زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ ایگریکلچر سائل ٹیسٹنگ یعنی سائل کا ٹیمپریچر یا موائسچر یا پی ایچ ویلیو یا کنڈکٹینس اس طرح کی چیزیں سینسر سے معلوم کی جا سکتی ہیں اور بھجوائی جا سکتی ہیں ورک کے تھرو فارمرز کے پاس یا کسی سینٹرل ادارے کے پاس اسی طرح جو ہے نا اگر آپ کو شک ہے کہ کراپ پہ کوئی ڈزیز ہے تو اس ایسے سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہیں اور ایسے سینسرز بھی اویلیبل ہیں جو کی ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ یہاں پہ کون سی ڈزیز ہے اور کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈرونس کے ساتھ کافی سینسرز اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ ایگریکلچر میں کام آ سکتے ہیں ایگریکلچر کی فیلڈ کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹڈ فیلڈ پولٹری فارمنگ کی ہے پولٹری فارمنگ میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا سینسرز اور آئی او ٹی کے اپلیکیشنز ہیں تو یہ ایک بہت پروگریسو فیلڈ ہے آپ کو اس میں ضرور جو ہے نا یاد رکھیں کہ اس میں آپ کو اپلیکیشنز بنانی ہیں ملک کی ترقی کے لیے یہ ساتھ ہی جو ہے نا دوسرا دیا ہوا ہے یہ جنرل گھریلو اشاکہ ہے یہ ہم اچھا خاصا ڈسکس بھی کر چکے ہیں لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ جوتے ہیں آپ دیکھیں اگر جوتوں میں بھی سینسرس لگے ہو تو اس کا اس کو مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی بچہ ہے اور وہ کہیں دور گیا ہے اور آپ کو فکر ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ٹریس کیا جا سکتا ہے یا آپ اگر جاگنگ کرتے ہیں اور جاگنگ پہ جا رہے ہیں اور آپ آپ کے جوتے میں سینسرز لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ بہت سارے پیرامیٹر ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر کے بھیج بھی سکتے ہیں نیٹورک کے تھرو اور موبائل کے تھرو بھی کو بتائے جا سکتے ہیں جب آپ جاگیں کمپلیٹ کر لیں ساتھ ہی ایک بہت ہی دلچسپ وہ ہے آ, یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایم ٹو ایم کیا ہے ایم ٹو ایم کا مطلب ہے مشین ٹو مشین تو ایسے بھی آ, نیٹ ورکس ہوتے ہیں جس میں کہ مشینوں میں سینسرس لگے ہوتے ہیں اور وہ ایک مشین سے دوسری مشین تک اپنا آ, جو ڈیٹا ہے وہ بھجوا سکتے ہیں اور اس طرح سے سارے مشین جو موجود ہوتے ہیں جگہ جگہ وہ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پورا ایک آئی او ٹی کا نیٹورک بنا سکتے ہیں نیچے یہ دیا ہوا ہے ایک اس کا سٹرکچر جو ایم جو کہ کے اس کے بارے میں ہے بلڈنگس کے بارے میں بلڈنگس میں یہ دیکھیں آپ آنا جانا اگر ہے اس کا لوگوں کا تو وہ بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے اور یعنی اگر فرض کریں یہ کوئی بڑا اسٹور ہے اور اس میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں تو آپ ان کو ڈیٹیکٹ کو بھی کر سکتے ہیں کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں پھر یہ لوگ جب خریداری کرتے ہیں آپ اس کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں آئی او ٹی کے سینسز کے تھرو اور اس طرح سے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ بک رہی ہے اور کون سی کم اور لوگوں کا رجحان کس طرف زیادہ ہے جانے کا Uh, ساتھ ہی آپ بلب دیکھ رہے ہیں بلب سے مراد یہ ہے کہ آپ لائٹس وغیرہ کنٹرول کر رہے ہیں uh, اور uh, یہ ایک نل کا بھی دیا ہوا ہے نل کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ uh, ہم پانی اگر کھولنا چاہیں تو آئی او ٹی کے ڈیوائس کے تھرو کھول سکتے ہیں uh, اور اگر وہ uh, بند کرنا چاہیں تو بند بھی کر سکتے ہیں کنٹرول پریشر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح سے کئی ایکٹیویٹیز جو ہے نا بلڈنگز میں آئی او ٹی کے تھرو ہو سکتی ہے نیچے بڑی انٹرسٹنگ ایک امیج دی ہوئی ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اگر فرض کریں کہ کسی کتے بلی کے گلے میں آئی او ٹی ڈیوائس لگا ہوا ہے اور وہ گم گم جائے یا کہیں دور چلا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں میں بندوں کے ساتھ بھی ٹیک کیے جا سکتے ہیں اور لگائے جا سکتے ہیں یہ ایک انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے یہاں پہ یہ آپ کو پورے سٹی کا وہ بتاتا ہے کہ پورا سٹی اگر وہ ہو انیبلڈ ہو آئی او ٹی انیبلڈ ہو تو اس میں کیا کیا ڈیوائسز اور کس قسم کی چیزیں جو ہے نا آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں اور پھر سب ڈیٹا کلیکٹ ہو کر کے سٹی میں مختلف قسم کے جو فنکشنز ہیں وہ انیبل کیا جا سکتے ہیں اور کنٹرول کیا جا سکتے ہیں ساتھ ہی یہ میڈیکل اپلیکیشنز ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں سینسرز بہت استعمال ہوتے ہیں بعض سینسرس تو اکوپمنٹ کے اندر لگے ہوتے ہیں اور وہ ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا کلکٹ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق سے ایکشن بھی لیے جاتے ہیں تو میڈیکل میں اس کی اپلیکیشنز ہیں ساتھ یہ اس کے انرجی کا ایک دیا ہوا ہے یہاں پہ جو کہ ظاہر بات ہے اگر آپ آئی او ٹی ڈیوائس سے ایسے اکوپمنٹ کو کنٹرول کر لیں جو کہ بہت زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں تو انرجی کنٹرول میں یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے بلکہ آج کل جو میٹرز ہیں الیکٹرک میٹرز اس میں بھی آئی او ٹی لگے ہوئے ہیں اور مزید جو ہے نا لگائے جا سکتے ہیں جو کہ بلکہ میں نے ایک ایک اس کو بھی دیکھا ہے جو پورا ٹیوب بل آئی او ٹی سے کنٹرول ہو رہا تھا اور وہ صرف وقت بوقت ضرورت جو چلتا تھا اور اس طرح سے بجلی کی بڑی بچت ہوتی تھی گیس کی بھی اپلائنسز میں بھی جو ہے نا گیس کی گیزر میں آئی او ٹی ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں تو اگر پانی جو ہے نا خاص ٹیمپریچر سے بڑھ جائے تو وہ گیس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس طرح سے کافی بچت ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے نا ایک آپ کو ملے گا یہ جنرل قسم کے اپلائنسز جو ہوتے ہیں آپ جیسے گھروں میں پلگز ہیں اور ساکٹس ہیں تو پلگز اور ساکٹس بھی آج کل آئی ٹی نیبل آ چکے ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی ڈیوائس لگا ہوگا تو ایک خاص ڈیوریشن کے لیے مثلاً وہ پلگ آن ہوگا اور پھر وہ خود بخود آف ہو جائے گا تو بجلی کی بچت ہوگی یہ سارے جو ہے نا فنکشنز آپ کے مختلف قسم کے اسٹیجز میں کام آئیں گے اور یہ آآ ہم آآ کرتے رہیں گے ان کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو کہ پریکٹیکلی کرنے پڑیں گے نہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر ویڈیو جو بشکی تھیوریٹیکل ڈسکشنس تو ہوں گی لیکن ہر ویڈیو کے ساتھ میں ہے نا ایک کوئی نہ کوئی ایسا ایک کمپوننٹ اٹیچ کرلوں جس میں کہ جو چیزیں آپ لیبارٹری میں استعمال کریں کریں گے تو اس کے بارے میں جو ہے نا بتا سکوں آپ کو تو یہ اگلی جو دو سلائیڈز ہیں وہ اس کے بارے میں ہے آئی او ٹی کے جو جب آپ ایکسپریمنٹس کریں گے تو آپ کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور یہ بہت دلچسپی ہے یہ پہلا جو وہ ہے یہ ایل ای ڈی لائٹ کے بارے میں ہے ایل ای ڈی مخفف ہے یا ابریویشن ہے لائٹ ایمیٹنگ ڈائیورٹ کا یہ جو ہے نا مختلف رنگوں میں اویلیبل ہے آ, لیکن زیادہ تر آ, ہم لوگ یہ وائٹ والا استعمال کرتے ہیں یہ جو ایل ای ڈی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے یہ لیگ جو ہے نا ایک لمبا ہے اور ایک چھوٹا ہے تو یہ جو لمبا لیگ ہے یہ نوٹ کلاتا ہے اور یہ پازیٹیو لیڈ ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے اور یہ جو چھوٹا نظر آتا ہے تو یہ کتوڑ ہے یا نگیٹیو لیڈ ہے اور اس کو جو ہے نا یہ آپ جب کنیکٹ کریں گے تو نگیٹیو اتار جو ہے بیٹری کا وہ اس چھوٹے والے اینڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا جہاں پلس اور مائنس ہوں گے تو وہاں پہ ضرور جو ہے نا آپ کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈی سی وولٹیج آپ کو چاہیے ہوگا تو ڈی سی وولٹیج جو ہے یہ ون پوائنٹ ٹو سے لے کے تھری پوائنٹ سکس فوٹ تک اس پہ عموماً وہ ہوتے ہیں اپلائی ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہر مینوفیکچررس کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں رینجز ہوتے ہیں اور آپ کو ضرور جو ہے نا اسی رینج پہ رہنا پڑتا ہے اگر آپ اس رینج سے باہر چلے جائیں تو آپ کو جو ہے نا وہ چانسیز کے وہ بلب جو نا وہ جل جائے میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں ایل ای ڈی کو اور آف آن بھی کریں گے اس کو آ, اس کے وولٹیج جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا ابھی کتنا دے رہے ہیں آ, اس کے علاوہ ایک اور جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کو برڈ بورڈ کہتے ہیں بریڈ بورڈ کے یہ جو دو وہ ہیں لائنس ہیں ان کو ریلس کہتے ہیں یہ سوراخوں کے ایک سیدھی لائن یہ ہے اور ایک یہ ہے بے شک بیچ میں چھوٹے چھوٹے وہ ہیں لیکن آپ اس کو اگنور کر دیں آپ یوں سمجھے کہ یہ سیدھی ایک لائن ہے سوراخوں کی اور یہ ایک سیدھی لائن ہے سوراخوں کی اس کو ریلس کہتے ہیں یعنی پٹڑی تو یہ آپس میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ایسے لائنس میں اسی وجہ سے اس کو ریلس کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کو یہ جو نیچے والے ہیں ان کو بارز کہتے ہیں یہ لمبائی میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں یعنی ایسے ایسے تو یہ ڈنڈر نما قسم کے جو سراخ ہیں تو یہ آپس میں کنیکٹیڈ ہیں اور اس لائن کا مثلا اس لائن کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے تو اور یہ بھی بیچ میں ایک بریک ہے اوپر والا جو سیکشن ہے اس کا کوئی کنیکشن نیچے والے سیکشن کے ساتھ نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اس کو ابھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اور وہ دونوں چیزیں دکھا دیتا ہوں یہ ایل ای ڈی کا بھی اور یہ بورٹ کا بھی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کے معمولی معمولی چیزیں ہیں یہ آپ کے کام آئیں گی اور یہ بڑی سستی بھی ہیں اتنی مہنگی بھی نہیں ہے آپ جو ہے نا بغیر اس کے لے سکتے ہیں بازار سے بہت ہی منیمم کاسٹ ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں کی یہ ایک میں آپ کو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ایل ای ڈیز ہیں میرے پاس اس وقت صرف گرین بھی ہے اور وائٹ بھی ہے دوسرے رنگوں کے کہیں پڑے ہوں گے لیکن فی الحال کے لیے ہم اسی سے کام نکال لیتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ایک جو وہ ہے یہ اگر نظر آئے اور سے دیکھیں آپ تو ایک لمبا ہے اور ایک چھوٹا ہے تو یہ جو لمبا ہے اس کو ہم پازیٹیو لیڈ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں یہ میرے پاس جو دو تارے ہیں اس کو آپ فی الحال آ, باقی تو دے اگنوٹ کر دیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں لیکن یہ پازیٹیو اینڈ جو اس کا ہے لمبے والے لگ کے ساتھ جو کنیکٹ ہونا ہے آ, وہ میں یہاں پہ ٹچ کر لیتا ہوں تو یہ پازیٹیو اینڈ ہے اور اس میں تھری پوائنٹ وولٹس آ رہے ہیں تو دوسرا جو اینڈ ہے وہ چھوٹے والے لگ کے ساتھ میں ٹچ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہاں یہ دیکھیں نہیں یہ آن ہو گیا یہ یہ ایل ای ڈی جو ہے نا آ, اس طرح سے ڈی سی تھری وولٹ آ, ہم آن کر سکتے ہیں جب کیئرفلی اس کے اگر آپ الٹا کنیکٹ کرنے لیں تو یہ نہیں آن ہوگا یہ دیکھ لے میں ٹرائی کر لیتا ہوں اس کا یہ میں نے ایل ای ڈی کو جو پازیٹیو آ, وہ ہے تار ہیں وہ میں نے چھوٹے لیگ کے ساتھ کنیکٹ کر لیا اور آ, بڑے والے کے ساتھ میں جو ہے نا یہ ٹچ کرتا ہوں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ آ, اس کی پولیرٹی کا خیال رکھیں کہ یہ جو ہے نا آ, مختلف قسم کی آ, اس میں ایکسپیریمنٹس میں جب کام آتے ہیں اور ایل ای بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں بورڈ بورڈس بنتے ہیں سارے ایل ای کے بنے ہوتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ, آ, یہ جو دوسری چیز آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بریڈ بورڈ کے لاتے ہے اور بریڈ بورڈ میں یہ جو ہے نا آپ کو آ, آ, یہ جو آ, لمبے والے ہیں اس طرف کو یہ ریلس ہیں یہ یہ مثلاً نا اور یہ باہر سے یہ جو ایسے ایسے ہیں تو ابھی ٹرائی کرتے ہیں میں یہ جو ہے نا اس کو کنیکٹ کرتا ہوں یا پہ ایک سوراخ کے ساتھ یہ یہ دیکھیں آپ نا یہ میں نے نگیٹیو کنیکٹ کر دیا اور لوور لائن کے ساتھ ہے یہ میں نے پازیٹیو کنیکٹ کر دیا اور پازیٹیو لائن جو ہے وہ اوپر والی ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو پوری لائن ہے Uh, اس میں یہ ہمیں 3.3 پوائنٹ وولٹس ہے تو اگر ہم یہ ایل ای ایسا لگائیں کہ اس کا جو پازیٹیو انڈ ہے وہ پازیٹیو کے ساتھ ہو لمبے والا اور جو نیچے والا ہے یہ نیچے والے کے ساتھ ہو تو ہاں دیکھیں یہ آن ہو گیا تو اب ہمیں جو ہے نا دیکھے ہاتھوں سے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے بورڈ میں جو ہے نا ہمارا ایل ای ڈی آن ہو گیا اور اس کو اگر میں کہیں پہ بھی لگا دوں مثلاً یہاں سے اٹھا کر کے یہاں لگا دوں تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اب اس اینڈ پہ اور اس اینڈ پہ یہاں پہ بھی لگ گیا اس لیے کہ یہ جو ریلز ہیں اس میں یہ شارٹ سرکٹ ہیں اور اس میں یہ پورے دونوں تاروں کی جو کنیکشنز ہیں وہ سارے فراخوں میں اویلیبل ہیں لیکن آپ اس میں شارٹ سرکٹ نہیں کرنا چاہیے بس یہ دونوں پیرالن میں جا رہے ہیں اور پیرلن میں یہ ایک میں پازیٹیو لیڈ کا کرنٹ جا رہا ہے اور دوسرے میں نگیٹیو لیڈ کر یہ اگر میں اس کو بارز میں کنیکٹ کروں مثلا یہ کالا والا جو وہ ہے نگیٹیو پول ہے یہ میں یہاں کنیکٹ کر دوں اور جو پازیٹیو والا رینٹ ہے یہ میں جو ہے نا یہاں کنیکٹ کر دوں تو اب جو ہے نا مجھے جو تھری پوائنٹ وولٹس ہیں یہ ایسے ایسے اویلیبل ہے اب میں پھر یہاں پہ چھوٹے والے اس کو لکھوں کو میں اس سوار میں دوں گا یہاں پہ جو اس کے نیچے ہے یہ ہو گیا تھوڑا سا جانا بولنا پڑے گا اس کو یہ یہاں گیا اور پازیٹیو والا دوسری طرف کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں دھیان ہوتا ہے کہ نہیں ہاں ہو گیا یہ دیکھا آپ جو ہے نا اس کا ایک اینڈ جو ہے پازیٹیو اینڈ اس طرف کو لگا ہوا ہے نگیٹیو اینڈ اس طرف کو دونوں کے بیچ میں کافی سراخ نہیں استعمال ہوئے ہیں لیکن یہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ ورٹیکلی کرنٹ جو ہے نا دے رہے ہیں اگر میں یہ اتار اٹھا کر کے دوسرے سراخوں میں دوں تو لائن کو وہی رکھنا پڑے گا اسی طرح جو ہے نا یہ نیچے والے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں یہاں سے اگر آپ کو نیچے والے استعمال کرنے تو یہ دو اتارے پہ پڑے گی اور اسی طرح اگر آپ نے یہ والا رو استعمال کرنا ہے تو پھر یہ دو تارے یہاں پہ اوپر نیچے لگانی پڑیں گی تو یہ جو ہے نا استعمال میں آ سکے گا یہ میں یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں یہ جو گرین والا ہے ایک ہی چیز ہے لیکن بارن ہم نے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ گرین والا بھی جو ہے نا آن ہوتا ہے اور اہ یہ یہاں پہ ایسے اور جیسے یہ گرین ہو گیا تو آپ کو شاید ویڈیو میں گرین صحیح نظر نہ آئے لیکن ہے گرین ہی اور یہ جل رہا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایکسپریمنٹس ہم ہر ویڈیو کے اخیر میں کیا کریں گے تاکہ پریکٹیکلی بھی ہم آگے جا سکیں ہو سکتا ہے کہ یہ یہ چیزیں آپ کی کتاب میں نہیں ہیں لیکن یہ آپ کو ضرور چاہیے ہوں گے جب آپ لیب ایکسپریمنٹس کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہارڈ ویئر کی کتاب ہے اور ہارڈ ویئر کو جب آپ فالو کریں گے تو اس میں ضرور جو ہے نا اس قسم کے ایکسپریمنٹس آپ کو کرنے پڑیں گے ایسا ہم لوگ زیادہ تر سرکٹس اس کے اوپر بناتے ہیں یہ آریزی سرکٹس ہوتے ہیں بعد میں ان کو پکا کرنا پڑتا ہے لیکن آری سرکٹس بنانے کے لیے یہ آئیڈیل اور بہترین چیزیں آپ کو کنیکٹ کنیکشن جو ہے نا آرام سے ہو جاتے ہیں اور جب کام شروع کر لیتا ہے اور سرکٹ بن جاتا ہے تو پھر اس کو ٹانکے وان کے لگا سکتے ہیں اور اس کو صحیح بنا سکتے ہیں اللہ حافظ اور یاد رکھیے کہ سبسکرائب کر دیں اگر اپنے مزید ویڈیو کو اسی سبجیکٹ پہ دیکھنے کا شوق ہے اللہ حافظ